بنوتتي يا هلا بك يا ضيا عيني يوم لفيت قصيدي فيك غنيته جاني الهنا والسعادة يوم جيتيني يا مرحبا يا هلا بك يا اغلى بالهنا والسعاده يوم تجيني يا, يا هلا بك اهلا بك يلا ويلا طارق أيوة يلا فروحي يا منى واليوم بهجتي قلبي وقلبك قيمة سعدي وبرجاء مبروك لك يا عينيك عيني وعيني ونشكر إلهي عدد من حاج يا ضياء علي يا